tak v prípade živej prírody a to bolo formou evidenčných kariet, ktoré boli tlačené a ktoré nám zasielali v tlačenej forme. Pri Natúru s Natúrou, keďže tá doba technicky pokročila, a, tak a, Natúra mala spracovanú svoju samostatnú webovú stránku, a, kde žiaci sa zaregistrovali a svoje údaje prostredníctvom online formulára zaznamenávali. To nám umožnilo a, rýchlejšie spracovávať samozrejme tieto informácie a aj ich krajšie prezentovať formou uh, online map a uh, online nejakých grafických riešení. Áno, a v tomto čase, okolo toho roku 2010, vzniklo veľa uh, takýchto podobných projektov. Bol to veľmi, bolo to veľmi plodné obdobie, musím povedať. A vďaka uh, medzinárodnej spolupráci cez uh, grantový program Lifelong Learning program uh, sme sa dali dokopy niekoľko krajín, ktoré sme už mali aj predošlú spoluprácu, celkom dobre rozvinutú. A spojili sme sa v rámci takéhoto projektu uh, na mapovanie alebo zameraného na biodiverzitu. Volal sa Beagle, on má aj presnú skrátku, tie slovíčka niečo znamenajú, ale teraz ich odo mňa, prosím, nechcete v angličtine. No a tento náš spoločný projekt piatich krajín bol zameraný na mapovanie fenologických fáz stromov. A Ak si spomeniem správne, pre vašu predstavu, boli sme tam my Slováci, Angličania, Poliaci, Maďari a Nóri. A, takže sme zastrešili v podstate tú Európu, dá sa povedať, od severu na juh. Nie úplný juh, ale snažili sme sa to nejako aj tak geograficky vyplniť. No a úlohou žiakov, opäť, bol zameraný hlavne na školy, ale aj verejnosť, myslím, mala možnosť sa zapojiť aj stále na. Bolo adoptovací jeden z vybraných stromov, konkrétne išlo o 6 druhov stromov. A tu sú aj zobrazené a, o... Puk, Dup, uh, Brezu rôzne druhy, Jarabina, Táčia, par rôzne druhy. No a oni si vybrali vlastne jeden z týchto reprezentatívnych stromov. Išlo o stromy, ktoré sa nachádzali od toho severu až na juh, aby tam bolo zapojenie čo najviac krajín, čo najviac participantov z rôznych krajín Európy, aby sa dali tie fenofázy stromov sledovať vlastne naprieč celou Európou, preto boli zvolené tý zvolených týchto šest druhov stromov a, a žiaci si adoptovali a, jeden z týchto vybraných stromov vo svojom okolí, nazvali si ho, pomenovali, aby a, si s ním vytvorili taký kamarádsky vzťah. A, napríklad ja som mala gaštan-ekonóm, lebo vedľa našej ekonomickej fakulty raste krásny gaštan, tak som ho nazvala napríklad takto. A, takže dali mu meno, určili, o aký druh ide, a zaznačili svoju školu, ktorá si ho adoptovala vlastne tento strom a tiež zaznačili lokalitu, kde sa ten strom nachádza. No a už zostávalo len sledovať, ako tento strom žije počas roka, čiže kedy mu nastúpia prvé púčiky kedy prvé listy, kedy má prvé dozreté plody, kedy začne opad listov. Šes, sledovali celkové 6 fenologických fáz a údaje, kedy nastúpila tá daná fenologická fáza, zaznamenali k tomu svojmu zaregistrovanému stromu, ktorý si adoptovali. Celkové uh, sa do Biglu zaplilo 340, alebo 300, uh, pardon, a celkové sa do Beagle zapojilo 139 účastníkov z slovenských škôl a spoločne registrovali 343 stromov, ktoré si adoptovali teda a sledovali u nich nástup týchto fenologických fáz. A projekt Beagle má tiež samostatnú stránku, kde si aj teraz môžete prehliadať výstupy a, účastníkov a ich záznamy. Sú tam aj rôzne animácie od nástupu tých fenologických fáz, v ktorých krajinách vlastne, pri ktorých stromoch tá fenofáza nastúpila ako prvá, je tam zaznamenaný ten vývoj. No a sú tam tiež pracované rôzne sprievodné aktivity, ktoré školy môžu pri skúmaní fenologických fáz stromov robiť. A čo je hlavné, prečo sa vlastne tento projekt robil, Uh, jednak na to, aby si opäť deti našli vzťah k prírode a uh, zamysleli sa nad životom stromov, ale uh, takéto hlavné poslanie bolo vyhodnotiť to a uvedomiť si, ako to súvisí z, so zmenou klíny. Mali sme tam odborníkov zapojených do projektu z shm z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a na medzinárodnej úrovni, to bol vysokoškolský profesor z univerzity v Anglicku, ktorého práve úlohou bolo dať tieto výstupy každoročne zozbierané od účastníkov z jednotlivých európskych krajín do korelácie so zmenou klímy. Takže takýmto spôsobom sa tie výsledky prezentovali a každoročne sa aj pripravovala taká záverečná správa, vyhodnotenie práve týmto odborníkom z Anglicka v súvislosti so zmenou klímy.